Bravo per vosaltres, que feu cultura popular. Ja, que coneixeu gent. Bravo, que compartiu. Bravo, que gaudiu. Que creixeu, Bravo, que us ilusioneu. Perquè a la cultura popular tothom sum. Bravo, bravo, bravo.